שבת בבוקר, כן. וואו. אחי, ترى לא מבין, אחי. מה אתה פה מילאה בקספה? איזה קטע, אחי, איזה מזל. סליחה, סליחה, אולי ראית פה באזור המעקף הלבנה. לא, לא, נצטייף. נהיה. אני בדרך למוסח, מה הוא יעשה, אחי? ידפוק אותי במחיר. מה, אני לא מכיר אותם? יכה, זה כן, מפוסח. סליחה, עושה עבודה גבר. שמה, איזה נוחלים יש פה באזור, אחי, יאללה. הכול ידבר איתך, ביי. Hey, מה עם אני? מה מצב? Hey. מה עם האוטו? Hey, בסך הכל קטן, לא עולה לי הרבה על זה כזה עליי, בסדר? כל באמת? כן, תן לי רק חצי שעה לתנחת המצד. וואו, אחי. Okay. אז אני אבוא חצי שעה, חדרה. Okay. חבר. כן? Okay? קבלתי את التلف. תודה. יש לך כמה שקלים? לא, ממש לא. היי, ילן. מה קורה? מה לא, סבבה, מה קורה? איפה מנקה? לא הגיע? לא, עדיין לא, אני רוצה לך להראות. טוב, סבבה, ביי. טוב, ביי. היי, בסדר. רק עצמנו לסתם, נגידי אותו. אוקיי, מה, נעזק? אוקיי. שום דבר. אתה עושה את זה? אוקיי, טוב. מהשקל. בכיף, תולעת. משום ביה. תודה רבה. עכשיו, החיים טוב, אני בראשה. נמחו, תזמין לי. בכיף, תודה. אין כמה ישר לפנים. מה זה הספיק שלום. או, הלאה. סליחה שהכעתם. אה, אוקיי. פשוט איבדתי כסף שלי. כולי הכי סכונות שרציתי להפקיד לבארק. הכול, הכול נרם. וציפסתי. אה, אני מצטער לשמוע את זה, כן. מצטער לשמוע, לא ראיתי. טוב, את יכולה להתחיל, אה, סבב. אלו. הרכב אתה יכול מה, טוב, סבבה, אז אני מגיע, ביי אלו אחי, נו, איפה אתה? אני מחכה לך? עכשיו יצאתי מהבית אחי, אני הולך להביא את האוטו ואני בא תגיד, מה עם הכסף הזה שמצאת? אתה לא מתכמל להחזיר אותו? עד שאני מוצא כסף אחי ברחוב, אחי, וואלה לא, כפעלה, אני הולך להפגיד אותם בבן אחי, אתה תחיה עם אל תדאג, אחי, אני אחי אמצויין את בטלפון? את הייתה כסף שדיבלת בסדר אתה אתה יודע? אתה ישים זמזוחים של מסמכים <מח> שלך. אתה מסמכים <מח> <מח> <מח> <מח>